نا واياكم نا وياكم. مع, مع الصديق, الصديق, الصديق الرائع احمد الجبوري استقبلوه بما يحلو لكم الاخوه الشعراء الحضور الكريم السلام عليكم السلام. ورحمه الله وبركاته, وبركاته. خذنا وياك وين تروح؟ خذنا وياك, وياك؟ خذنا لو للموت خذنا وياك, وياك. لملمن لمن وشالة روح أخلص لو قرب ممشاة. أجفل مثل طاسب حب ذا تسمع خطل ناقوت واحد لو يفكر يروح تتسلت وراء الخيوط وأنا الغن بيك تروف أخذنوا وياك لأن متعلمة على شبق خدود ما متشابقة ويقطوف. أخذ وياك أخذنوا وياك لأن متعلمة على شبق خدود ما متشابقة ويقطوف. أثاره وصلت والمكتوب ما نام بحض ظروف وبساعته هزن الخوف وشودر كل خريف الدنيا بعيونه وبعد ما اشوف وتناثر بنص شعر قطن مندوف الضوء ملحد أو كعبة طين وبس ليال الطوف مر طيوف مر كابوس أسود وحسبك كحر مر منجلم سودنق الصفار الله مر طيوف, مرة طيوف مر كابوس أسود وحسبك كحل مر منجل مصودنق الصفار وروح بلك بموتة أغلى إذا من الله مخبوطين أول ما عرفنا الطين تكفر لو ترد نتراب مر بي واخذ دقاتك من الباب الله يسلمك إذا من الله مخبوطين أول ما عرفنا الطين تكفر لو ترد نتراب مر بيا وخذ دقاتك, دقاتك من, الباب من الباب مر زيد الاصواب او لما ندرة وما رديت مغزل، بعدك افتريت شفت الناس بس اجفوف مر زيد الاصواب او لما ندرة وما رديت مغزل بعدك افتريت شفت الناس بس اجفوف حرير وقدر من تروح عك تمر البصوض يا ما تدرل الهوى خلافك نسى يمرني او يا أو ما يا تدري الجفن بعدك بعد. بدا يغرني اذا متمرني دز ليلي اشتهيت اسهر اشتهيت اتنفسك واخزر اشتهيت اتغزل بجفك عمر خلصته اتمنى اوصل لعينك لكن تدريني ما اقدر انا شايب وما يطلب طلب مكلف مو من علقيتنا مراد بضفيره ليلكم ينخاك بلكي جفوفه ما ترجل السفن مو الا ما يهوايه بالصحراء السفن تمشي على شغله